Україна перед війною в 2021 році продовжувала імпортувати достатньо відчутну частку товарів із Російської Федерації та Білорусі. Загалом частка імпорту із Росії в 2021 році по товари складала трошки більше 9% в Білорусі, трохи більше 6,5%. Тобто загалом майже 16% нашого імпорту в 2021 році забезпечували ці дві країни, які сьогодні Фактично одна є безпосередньо агресором, а друга її прямим, абсолютно прямим чином підтримує в цій агресії. Тому після початку широкомасштабної війни Україна припинила будь-які торговельні стосунки з Російською Федерацією і різко було згорнуто торгівлю з Республікою Білорусь. І фактично виходить, що ці ринки були звільнені від російських, білоруських товарів на території України, більше того, після вжиття санкцій Європейським Союзом чимало таких самих товарів було витіснено із ринків Європейського Союзу. Фактично, можна говорити про те, що такий відступ або витіснення ворога відбулося, але очевидно, цього замало, і однією з складових економічної перемоги України, як складової загальної перемоги, має бути відповідний економічний контрнаступ, тобто заповнення цих ніж за можливості використання цього відступу, цього витіснення, за можливості для того, аби це також зміцнило, підтримало українську економіку, заповнені цих ніж, за можливості товарами, які є товарами виробництва України. Йдеться і про внутрішній ринок, йдеться і про заможливості європейських В Чому, власне, коротше, має полягати цей контрнаст? Ну, перш за все, треба розуміти, що як таке імпортозаміщення, відновлення, так би мовити, до воєнного статусу, не має бути самоціллю як власний будь-який контрнаступ, він не є, якщо повернутися до військової термінології, засобом заняття ворожих позицій, а є засобом небуття або відновлення над територією для того, щоб потім там облаштувати у перспективі нормального життя. Тому, коли ми говоримо про а, імпортозаміщення, ми повинні розуміти, що нова економіка України, як власне економіка Європейського Союзу, вона не буде такою, як була до війни, відповідно, можливо, що і потреби, або, напевне, такі потреби будуть іншими. І формування нової структури ринків, нової структури імпорту, воно, відповідно, має цьому підпорядковуватись. Більше того, потрібно розуміти і те, що навіть та структура української економіки, яка, формувалася, яка була сформована перед війною, вона великою мірою формувалася на основі доступності певного набору ресурсів, в тому числі імпортних, і наявності певних ринків збуту. В тому числі, ми знаємо, що чимала частка в попередні роки йшла на ринки колишнього радянського ринку, колишнього радянського союзу. Тому ці структурні зміни потрібні, повинні враховуватися, і зрозуміло, що на основі цього будується ця сама стратегія, а також тактика контрнаступу. Хотілося б зупинитися на деяких, можливо, найбільш основних позиціях, де Україна була реально імпортозалежною, бо принаймні значна частка була товарів, імпортованих із Росії та Білорусі, ну і, власне, короте, що в цьому напрямку можна було би зробити. Ну, перш за все, ми розуміємо, що 60% нашого імпорту з цих країн було представлено різного роду мінеральним паливом. Це, насамперед, газ і нафта, нафтопродукт. нафтопродукти трохи вугілля тому насамперед ми повинні розуміти що нам потрібно щось думати щось робити із ринком нафти та нафтопродуктів в Україні частка конкретно по нафтопродуктах і нафті була 64 відсотки загальному імпорті вона належала Росія і Білорусі і власне певне перекриття цього імпорту по готових нафтопродуктах уже відбулося ми знаємо що за рахунок приватної ініціативи, приватного бізнесу нам вдалося повністю забезпечити паливну безпеку, моторних паливах для України за рахунок децентралізованого постачання. На жаль, нефтопереробка у нас повністю зруйнована, і, що цікаво, що ворог цьому приділяє особливо важливу увагу. Мабуть, Кременцівські надопереробні заводи є єдиним підприємством в Україні яке, залуч... яке притягнуло до себе таку кількість ракет ворожих ракетних атак які здійснювалися по цьому підприємству, хоча воно вже власне кажучи повністю зруйноване тому потреба в імпорті сирої нафти поки що не на часі хоча в перспективі звичайно що потрібно про це говорити таким чином в рамках зміни логістики ми сьогодні імпортуємо готове моторне паливо із європейських країн, але перспективі можливо думати про те, яким чином здійснити відновлення на, Украї... на території України сучасних, або побудову сучасних нафтопереробних заводів. На думку багатьох експертів, дійсно, тут скоріше має йтися не про відбудову, а фактично про побудову нових, сучасних, абсолютно за європейськими стандартами підприємств. Але а, треба розуміти і те, що світ змінюється і змінюються потреби в тому самому моторному паливі, а також, якщо візьмемо ширше загалом у енергоресурсах. І тому тут велика потужна відповідь на потребу такого імпортозаміщення має бути збільшення виробництва в Україні не лише власне видобутку газу і нафти, які у нас в певній кількості є, але і виробництва альтернативних видів енергії, впровадження альтернативних енергогенеруючих підприємств, а також, що дуже важливо, розвиток біоенергетики. Україна має дуже потужний потенціал біоенергетики, і за розрахунками, скажімо, по біометану, Україна повністю потенційно може перекрити потреби в імпортованому природному газі. Дуже великі потужності щодо можливості перекриття потреби в імпортованому дизельному пальному. І очевидно, що ці технології, і збільшення, які ведуть до збільшення виробництва, а також частки використання відновлювального біопалива, у тепловій генерації і у, на ринку моторних палив – це предмет дуже потенційних дуже потужних інвестицій, які мають здійснюватися в процесі повоєнного відновлення країни. Крім того, у перспективі зменшення потреб у імпорті і виробництві моторного палива лежить у розширенні використання транспорту на електричній тязі і освоєнню водневих технологій. Європа сьогодні дуже потужні кроки роблять саме в напрямку освоєння водневих технологій, і, зокрема, це одна, один із магістральних напрямів в сучасній програмі Repower EU, яка розроблена Європейським Союзом у відповідь на енергетичні ризики через російську агресію. Другий такий важливий ринок – це коксівне вугілля. Близько половини потреб України покривалося за рахунок імпорту із російської федерації. Україна, на жаль, після окупації частини Донецько-Луганської області практично втратила дуже велику частку цих покладів і можливості видобування. Але знову-таки потрібно розуміти, що ну, частково виробництво можна зберігати, а також проширювати, і це дуже залежить, звичайно, від ситуації на фронті і воєнних ризиків для тих, Покладів і підприємств із видобутку, які сьогодні знаходяться на території Донецької і Дніпропетровської області е, є плани, перспективи вироблення видобутку коксівного вугілля навіть у Львівській області, хоча там потужені невеликі, але знову ж таки перспективи потрібно ще визначитися, який конкретно обсяг цього вугілля не потрібен, тому що ми поки що чітко не бачимо, які будуть обсяги повоєнні. Його використання у телегійній промисловості ми знаємо, що ключові ключіргійні підприємства в у нас повністю зруйновані, і їх від відбуватиметься очевидно на нових технологічних засадах. І їхня потреба в, коксі, в коксіновому вигіллі і коксі безпосередньо вона ще потребує аналізу. Крім того, думається, що тут розвиватиметься електрометалургія. Отже, знову таки реакція на потребу імпорта вона має бути асиметричною відповідно до зміни потреб. Чимала, чимала, част, чимала роль в імпорті на в, в, в, територію України в, в, була у Білорусі стосовно імпорту бітуму і різного роду сумішей, сумішей, які використовувалися для будівництва доріг. Ми знаємо, що в Україні активно будувалися дороги попередні роки. І в цьому дійсно величезна була роль імпорту з Білорусі. Наразі ситуація міняється, Україна не може виробляти. Ми знаємо, що бітом і суміші це продукти теж нафтопереробки, але знову таки тут може бути певне, певне заміщення цього продукту за рахунок альтернативних технологій, зокрема використання технологій будівництва доріг з використанням цементобетонних покриттів. Аналітики стверджують, що вони більш довговічні, вони простіші обслуговувані, і Україна наразі має достатньо велику кількість дієздатних і достатньо потужних підприємств цементної промисловості, які можуть це все одно виробляти. Ринок добрив теж Республіка Білорусі відігравала велику роль, особливо в імпорті до України калійних добрив, це десь дві, три чверті фактично ми імпортували саме звідти. Сьогодні зрозуміло, що попит на добрива зменшився, але з іншого боку є можливість використання українських потужностей. В Україні достатньо великі потужності з виробництва азотних добрив. Тут дуже багато що залежить від наявності та вартості імпортованої природного газу, з якого виробляється ці добрива в умовах сучасного якби звуженого використання цих добрів вітчизняні підприємства уже сьогодні можуть повністю забезпечувати потреби у цьому продукті навіть сьогодні йдеться про можливість певного експорту продукції думається що в перспективі звичайно що потреба українського ринку зростатиме і тут треба буде думати про можливо розширення виробництва цього виду добрив що стосується інших більш складних комплексних добрив які використовуються в агровиробництві то тут Тут, звичайно, потрібні значні інвестиції, які можуть використовуватися, використовувати наявні в Україні поклади. Ми, зокрема, знаємо, що й для колійних добрив у нас є достатні достатній ресурсний потенціал, але це достатньо такі вартісні виробництва, які потребують коштів. Варто також зважати на те, що взагалі сучасні агротехнології, агрохімічні технології, вони, потребую, вони всі більш, дедалі більше ускладнюються, і тому, очевидно, варто орієнтуватися вже не стільки на імпортозаміщення ось тих традиційних, скільки на освоєння виробництва інноваційних добрив в комплексі з іншими засобами агрохімії, там, зокрема, засоби захисту рослин, протидії шкідникам і так далі. Думаю, що це теж, враховуючи значний аграрний потенціал України, це може бути цікавим полем для інвестування в процесі повоєнного відновлення. Нікель. Україна імпортувала повністю нікель. У нас немає власної сировинної бази, перероблявся він вже в Україні. Ми сьогодні втратили можливість отримання з Російської Федерації. Тут повністю треба говорити про переорієнтацію імпорту на інші ринки, це важливий дуже продукт, оскільки він використовується при виробництві акумуляторних батарей, хоча знову таки потрібно думати, які потреби в Україні в перспективі, оскільки ми знаємо, що наразі відбувається перехід на, на літієві елементи і Очевидно, що, ну, власне, це вже трошки технології не сьогоднішнього дня. Україна суттєво залежала від імпорту з Російської Федерації ядерного палива. Наразі імпорт, зрозуміло, що припинений. Близько половини надходило до України саме з Російської Федерації. Відбувається перехід. На, на, на інші типи елементів, зокрема, американського виробництва, але загалом на сьогодні у нас накопичено, на думку експертів, десь на два роки запасів існуючих елементів, які мали російське походження, а надалі планується, що за 2-3 роки Україні вдасться налагодити, використовуючи власні поклади уранової роди виробництво власних, власних цих паливних елементів. В Білорусі ми отримали значну частину або принаймні відчутну частину сільськогосподарських господарських машин. Сам перед це трактори і різні причепні знаряддя до них. Але в принципі частка Білорусі була не, не настільки високою. Тут скоріше можна говорити про те, що потрібне підтримання в діздатному стані того парку, який. Який було придбано раніше? Ясно, що після того, як сталося значні пошкодження машинного парку наших агропідприємств, чимало з нами було викрадено. От, я думаю, що принаймні більша частина викраденого все-таки стосувалася не білоруського автопарку, тракторного парку, а, скоріше, більш коштовних, більш сучасних машин, От, але тим не менш потреба поповнення існує, і е, тому тут, очевидно, велике поле і для проорієнтації на інших, на інших е, е, е, е, імпортерів до України, але оскільки, власне, білоруська техніка, вона являла собою такий достатньо недорогий сегмент то очевидно тут варто думати про збільшення виробництва саме в Україні особливо техніки невеликих масштабів для невеликих виробництв на жаль практично повне руйнування Харківського транспорту тракторного заводу не дозволяє говорити що це відбудеться швидко але існують і інші напрацювання в цій сфері по залізничному обладнанню так само у нас була достатньо велика залежність зокрема із Росії імпортувалося все обладнання для обслуговування залізничних колій наразі українські підприємства заявили, що вони вже фактично на завершальних стадіях щодо розробки імпортозамісних технологій, імпортозамісних пристроїв, машин і так далі, які дозволяють закрити цю потребу. По склу Україна так само суттєво залежала до війни від імпорту, тому що фактично 40% загального імпорту скляних виробів у нас було саме із Росії і Білорусі. В Україні насамперед, насамперед вікон скло фактично повністю було імпортоване. Наразі, на жаль, оскільки значна частина покладів необхідного для виробництва скла піску перебуває на території Харківської області, то тут налагодження виробництв є зруйновані, налагодження виробництва достатньо ускладнене. От, але в перспективі Потрібно говорити, звичайно, Україні потрібно буде дуже багато скла, в тому числі процеси відновлення, потрібно буде говорити про залучення інвестицій в цю сферу. Уже сьогодні в Україні будуються два, два заводи із виробництва скла в Центральній Україні, в Київській області, ну, там, де є відповідні поклади. Тому, в принципі, можна говорити про те, що це імпортозаміщення відбувається. Це ми говорили про можливий контрнаступ, так би мовити, на позиції, які Росія і Білорусь звільняють і звільнили на українських ринках. Але йдеться і про те, що чимало товарів витіснено, російських і білоруських витіснено з європейських ринків. Що тут Україна може зробити? Ну, перш за все, треба розуміти, що тут можливості дуже обмежені, тому що так само десь 50% експорту Росії, точніше імпорту Союзу із Російської Федерації, це був імпорт енергетичних товарів. Тут Україна прямо брати участь не може. Але є ті сегменти, де можна спробувати можна бути більш дрібні, дрібні сегменти, де можна спробувати зацінніше поборотися. Що для цього потрібно? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що будь-яке нарощення виробництва українських товарів, воно потребує, звичайно, стабільної логістики, стабільного енергопостачання, умов для стабільних виробничих процесів, кадрового забезпечення і так далі на території України. Оце питання безпеки, це питання загальної динаміки українського виробництва. Важливу роль тут відіграватиме підтримка експорту в різних абсолютно сегментах, оскільки йдеться і фактично і про фінансову підтримку експорту, і про інформаційну можливість володіння тими ринками, які, які е, сьогодні е, шукатимуть нових постачальників, і зрозуміло логістичний елемент. Він дуже важливий. Ми розуміємо, з яких причин, тому що фактично сьогодні всі ці от, артерії постачання через західні кордони вони перевантажені. І, їх потрібно спростити доступ до цих, цих рентів. Друге, є певний потенціал заміщення російського експорту або імпорту з Росії до Європейського Союзу за рахунок більш ефективного, можливо, більш диверсифікованого насвоєння ресурсного потенціалу, яким володіє Україна. Це потребуватиме Освоєння цього потенціалу на основі інвестицій, включення наших виробництв або створення у нас виробництв, включених у європейський виробничий цикл, ланцюжки вартості. Очевидно, що це те, про що сьогодні варто говорити з нашими європейськими партнерами, включаючи це до програм повоєнного відновлення. І це, очевидно, великою мірою може визначати структуру, ландшафт української промисловості е після війни. Зрозуміло, що тут дуже багато залежить від України, оскільки йдеться про інвестиційну привабливість, гарантування прав інвесторів, питання фізичного захисту, безпеки і так далі, це ну, зрозумілі речі. Ну І нарешті третій момент, я вже зауважив, що Україна не може безпосередньо боротися за ті енергетичні ринки, які Росія, з яких Росія вийшла, в і витісняється сьогодні в Європейському Союзі, але опосередковано це абсолютно можливо. Чому? Тому що Європейський Союз сьогодні здійснює дуже активно програму стосовно не лише диверсифікація імпортопостачання енергоресурсів, але і зменшення залежності взагалі, підвищення енергоефективності, диверсифікації джерел і можливості виробництва всередині країни Євросоюзу. І тут дійсно у нас є можливість, фактично ми сьогодні разом з європейцями, ми вирішимо одну і ту саму проблему зменшення залежності від імпорту від енергоресурсів і підвищення енергоефективності. Тому всі ті програми, які сьогодні достатньо активно фінансуються в Європейському Союзі, на основі спеціальних програм є загальний проект, загальноєвропейський Recovery and Resilience Facility, це про проект, який має оживити європейську економіку після ще після ковідної кризи. Сьогодні він перезавантажений в контексті війни, але фактично там дуже великий трек, присвячений саме питанням енергоефективності, енергонезалежності і диверсифікації енергопостачання. От спільність проблем дозволяє з одного боку використовувати ті напрацювання, можливо якийсь ресурсний потенціал, яким володіє Україна сьогодні які здійснюються в Україні. По-друге, є можливість використовувати, масштабувати ті напрацювання, які здійснюються в європейських країнах, для того, щоб поширити їх на територію України, здійснювати певні пілотні проекти Тут величезна можливість, так би мовити, таким непрямим чином, в широкому спектрі, починаючи від використання там, біотехнологій і енергомодернізації будівель і завершуючи певними програмними продуктами, впровадження розумних мереж і так далі, знаходити дуже багато точок дотику, де фактично, таким чином, теж Україна здійснюватиме свій контрнаступ, скориставшись тим, що з ринків витіснено російський товар. Ну, підсумовуючи, що можна сказати? що Зрозуміло, що для того, щоб Україна Могла бути витіснена із могла для того, щоб Україна могла заповнити ті ринки, з яких витіснена Росія. Потрібен час, потрібні ресурси, і потрібна дуже потужна співпраця з нашими міжнародними партнерами європейськими насамперед. Дії для короткострокового періоду, які потрібні, скажімо, для компенсації тих проблем, які можуть бути на українському ринку, зрозуміло, це диверсифікація імпорту, закриття переважної більшості цих, цих відсутніх товарів за рахунок імпорту з інших джерел. Але вже в середньостроковому, особливо в періоді, ми говоримо про зміну структури, структури виробництва, про інвестування у створення нових виробництв або перепрофілювання чинних переорієнтація їх на інші ресурсні джерела, переорієнтація їх на інші формати виробництва. І зрозуміло, що тут має бути комплексне дії і українських українського уряду. Ми маємо такі інструменти, це відома програма 579, яка забезпечує кредитування промисловості. Це ті переготі ті переговорні процеси, які ми ініціюємо з нашими зарубіжними партнерами. І це створення загального інвестиційного клімату середньої країни. Але чим, да, І це підтримання наших діяльностей, наших експортерів і в фінансовому, і в організаційному плані. А з іншого боку, і наші зарубіжні партнери, вони теж думають, що тут повинні бути свідомими ми повинні допомогти побачити ці потенційні можливості, де разом нам разом можна спільно вже здійснити спільний такий контрнаступ, економічний контрнаступ для того, аби перемога над Російською Федерацією, вона не лише не створювала якихось економічних проблем, принаймні тимчасових, а навпаки створила нові можливості, нові потенції і реалізацію цих потенцій для того, аби Європа, єдина Європа, спільна Європа і Україна, в ній нові стимули, нові драйвери для розвитку. Ну, от власне кажучи, такий контрнаступ це задача, одна із потужних задач України на сьогоднішній день. І думаю, що якщо ми сьогодні от мислимо про те, як робити цей економічний контрнаступ, якщо ми сьогодні бачимо, яким чином через вирішення нелінійних завдань через вирішення через креативне вирішення завдань такого от, заповнення можливих ніж і здійснення цього на партнерських засадах думаю що саме на основі цього ми можемо абсолютно чітко стверджувати що Україна переможе